من طاري الفرحة تهل الغمامة فرحك وأنا كلي على العز والطيب من طاري الفرحة تهل الغمامة فرحك وأنا كلي على العز والطيب أم العريس والقرم والشهامة بنت الشيوخ اللي تعرف مواجين مطروك يوم يزيد الليل سيسي ضلك ذي سوق التراحيب الطيب في وصفك يقصر كلامه واسمك اذا يذكر تعدا عن العين عزك قدرو مقامة من يعرفك نال حياته بيكاسين واللي يدور للوفا واحترامه يدل يدلي دربك و فيكي ما عجيب <تصفيق>